Moment před katastrofou. a jedna, No co vám o tomu řeknu? Akž kdo vlastně vůbec neví a nepozná nic u co se jedná. Je to Dura. Není to Dura. Je to trip do Švédska. Takže jenom do Švédska, OK? OK. Už předem doufám, že dáte video like a odběr, protože bude to fakt zajímavý, to fakt bude dobrý, takže sdílejte tady to video. A pokud tady to video dosáhne během týdne 100 views, tak udělám speciál. Pokračujeme v této krásné jízdě. Uh. Uh. Ale chlapci, já už jsem se do hodiny hodin A zabij mě to. Sourozenec je ta nejhorší věc. Kterou můžete získat. Ona mě v pět hodin ráno zbudila. Pane bože, a já mám ještě 3 hodiny zase čas. O má se pak už u busu. Jo, už mám věci a já... jestli někdo něco proti mojí dece zmíní, tak ho zabanuju. Jsem v buse, nebaví mě to tady a tady je hrozný vedro. A teď je sno Matěj a Čau. Je to jako Jestli tady ještě větší vedro a oxiduje. Nimoud rodná. Kolik. Čím víc golů mám Dáme to to tím víc golů tak... Jo, a máme, prosím, řekněte jednu ahoj. Jen tak. Dobry. Dobry. Takže právě jsme přijeli někdy na Varvažov, je to už u hranice s Německem. A řekně mám ta cesta bus je fakt jako nápičé. Dovně stávat se tím bílemíš jo, Varvažov, Vůbec to neznám. Už já tady fakt krásná příroda ukážu. Matisku, kde jsme? Teď jsme přistáli autobusem v Německu. <laughs> Uřekni nám, kde právě jsme. Tady hey, jsme o hodinu a půl od Berlína. A ten Roštok? Roštok je však půl hodiny. To informace. Kolik je? Co se kolik je? Dobrý. Jinak sedm hodin tady jsme v tom buse. Zastavili jsme parker, ale tady kurva nebaví. Bavíte Sedm hodin a šest hodin. Hmm. No to je jedno, ale ho to tak nebaví. A já už se do toho trajektu. Těšíš se? Jo. je Takže jsme se nalodili a... Ne, tak jo. Takže jsme se nalodili a právě teď budeme mít nějakou, dáme tomu jakože exkurzi. Já nevím to říct. že kde je všechno, co je. A pak tady máme vlastně na ty dvě, tři hodiny cestou, cesty volno. Úplně co chceme. Pojedeme si to... jedním traktem. Pojedeme ještě jedním, teď jdeme do... Někam, kodr... nevím kam, někde do Dánska. Do... Protože bude to mega. Mega to bude. To je hustý, hochu. To je kávo, to je, to je, to je, to je boží. To je Já jsem si zapomněl řítky, nedryl. Ochu náš reprák za 50 euro. Jak 35 <hupy> a můj, ty mrdko. Tyjo. Já jsem, do, já jsem ho do toho uh, to. Jako já jsem připraven, dopravil, připraven, já jsem... on úplně, že jo, jo to bude dobrý. Ne, já myslím, že, ne. co? Jdem to odkoštovat, to koštit. Pocné, oh, já Jo, sorry. Ale má toto starý USBčko, kámo, uh, nový. Jak se tam to ty <tune in mordi> <tune in mordi> <coughs> tak to tak arabec arabec na jsme v pojevaném dánsku, dánsku, hochu, To byla příjemná. Jsem tam nějaký policajt, hej? Hej, dobrý, tady tam mám přední kameru. Hej, jestli mě bude vidět, takže jsme v Dánsku a teď se přesouvat přesovat na loď, která nás už přiveze do švédska a pak most jítím na náš ostrůvek a bude to fajné. Teď je přesně 11 hodin a je to fajné, šušun, tak pápa. Uh, takže jsem právě zjistil, že to bude zábava a že Uh, nastupím někde. teď pojedeme autobusem, dostávám se na trajekt a trajektem půl už do Švédska a to až pak něco uvidíte, protože teď asi dám spát. Jsme na druhém No to řekni, Jsme na druhém trajektu a jsem nespokojený. Ness, a ty drgubu, ty <coughs> <coughs> a takže jsme v přístavu u Dánska nebo v Dánsku a další eh, cesta nebo jako cílová destinace je Švédsko a pak asi jenom 4 hodina cesta na ten skurvený Olanta. Možná je počítek vole 20. <laughs> to <Těch, Mladísek. laughs> je pro pojíšťou, výšťou, výšťou. <laughs> <laughs> Je to ETSK. ETSK. ETS A chápu, to to byla nádhera. A vlastně tamhle ta celá oblast. To je dobře. Asi, jako, on to zúhnu. Ty vole. Po ty obce ruku, ty jdeme. A tady to zlutej to, to je fakt, či to dělal úplně do, do nebe, to nejde, ču, to nejde vidět, ojo, <tějí> ir. <tějí> Takže jsme v cíli, nevím kolik pysně, ale jsou rány hodiny a mega se mi chce spát, už jsem třeba ve tři a když se kouknu, je 9.22, jako, to jsem naspal, ale je tam málo víte, co je to v tom buse. Bylo to hrozně, já jsem úplně v hrozný pozit, ty kurva. Chatku máme v Čilu, jsme tam po šterech jako vybavení, ty to tam máte, hodně mám to tam. Dá se, to je tam kuchyně, ještě tam je teda funkční, což se divím, ale, ale zase za tu cenu, za nic colik zase no brzdě jsem mám píčo zmatený, nemluvte na mě, ale se spálit, to asi dar. Už jsem ve studiu, zase lepší, jak už jste já vím. A tady to je první part, ze tří nebo ze dvou, protože tady si mi nechce pytlat, protože mám fakt hodně záznamů a udělat to do jedno videa, který Nikola si, si nebude, protože to bude mít třeba 20 minut a když se podělá tak na 5 minut, tak to znám. Takže to udělám na víc partů, abyste čekali, museli čekat. Takže tady to jako rendrovat miniaturu a part dva čekajte tak do týdne.